Одним із найяскравіших свят Гуцульському народному календарі був Полонинський хід, інша назва – Міра – урочистий вигін худоби на випас на гірські пасовища. Зазвичай відбувався він в середині травня, проходив барвисто та гучно. Хоч би як змінювалися старі часи на нові, але прадідівська традиція хазяйського обряду майже так само, як чотири століття тому. Як наказали пращури дотримуватися господарського ритуалу, так його дотепер свято бережуть нащадки. Про сам звичай, як і про початок сезону у вівчарстві – наша розповідь. Ми прибули в село Кваси до добре знайомого господаря Дмитра Шушмана. Сьогодні для нього другий великдень, адже вівці, які він вигодовував всю зиму, йдуть на полонину. У деяких селах Закарпаття протягом травня відбуваються і по два, а то й більше, виходів на полонину. Залежно від величини території та кількості людей. А головне – кількості поголів'я тварин. Полонина! А чоти? Ромі, така дівчинка-крапленка, така маленька. Чеса? Често гуцульська порода! Собака! Наші, Гуцулська. Вона охороняє наші овички Божі. Ну може навіть покусати, якби хтось сказав Ромі. Добре, ми йдемо в Акрак, бо тут приїхали з теми, це знаєш, що просили, що від, від них завізать, не від мене. Ну, добре, який топік мій, бутуповінь, пацанці, брухінь. Це теж вівчарська гуцульська собака, яка охороняє жилий дом гоцулів. Як вона виросте, вона буде знати, говорити. О, ха -ха -ха. Топік мій. Він мій топік, маленький. Йому місяць, місяць моєму топіку. Но він, звісно, не йде в гори з вівцями, бо він охраняє селий дім. Mm. Так що, дивіться, якби комусь є таких топіків, ми можемо приобріти. Mm. Тут нам подарили, Туту... то вона сама родом з Тячився. Її піврік з місяців. Я не міг брати, бо в мене не було молока, а Саша Мартин есояв, собаку теж. Тоже... Полонинська, гуцульська собака теж охороняє, але вона охороняє отаровець 300, 250 скільки люди можуть нам підогнати. А Джесіка, це все, теж хазяївська. Так, Джесіка. я маленьку Так, все, не буде ніхто брати, кому гія, ми можемо, пак вам гія, я вам можу подавити, бо в мене там є ще одна лабайща, одна має бати печити. На багатих поживними травами по лунинах і гірських угіддях тварини проведуть кілька місяців, аж доки холодні вітри та білі мухи не змусять їх спуститися в долину. Пустий зато! Аби не пішли сюди! All those stars are there in the city of Daatico Bowl HELLS GO Yes Faith is alright Поганий, спереду неумита. Те, як ще згадаю, дуча з мене чела, шукаю собі другу рибку, я вже заручена. Та мене челе й мене, челику, як у бути, овечки попасаю, та й пас стрічути. Е, я це вже постарів став, я м'я гнедело. Голова ме посіділа, а песок мене змінило. Ей, мамко, моя рідна, і купи ме Та це моя біля не публікувало. Мамка ще скелтувала, зеркальце купила. Як страшний лом пожбаю. Села би го вбила. Я вже по старію на когось не лешу. Та не тебе моя, дитино що я ті Ей, даму, полонену, тебе колесо. Ей, дамо, в коло не буде, біля не вівчени, помолоє, та не вбили, та клевчеме. Ей, Е, белиняться, гане, та я тікав горіть. Гумарика, гумихайло, та й пиццькій флорі. Чем бідний, чем повертай до мене, і у хато і перед хатою, і береза. Я бідне не біду, бо я ще твереза. Та я бідне не і хіба біду, тедо, баків тебе прощаю. Е Своя родина. Ти хвой, на горі. Але я ще нагадаю і за ту катерину. Веде книся, що йдуть тут горі, а я про долину. Отпустиме Божа гріха, за чужі жіночки, поможіть ми розвестити святий Неколаю. Я не святий, Неколаю, Марія пречеста, хто не любить чужі жони, того душе честа. Але хто не п'яне курець, любазики немає, на й ниже, на світі, на здихає. Спілай, коло, і я лочу. таке як досі півночі. Ей, що ми є співанок, що співати знаю. Та <рістична> я й уже досі співанок, коло не маю. Одивлюсяй горидолі у широке міріньми. Не йде, нінько, спів лева, з червоними кіньми. Я співаю співаночки, а все за миленько. Чого нема співаночок за мамку рідненьку? Я співаю співаночки, а все за милого. Чого нема співаночок за нінька рідного? на рощу, представляємо і Ольгу Понохану, там де я, тебе. Там де постійно грають, поміняли. Ей. Ей, та-ей. Безмежний. Наше гуцульське джерело, де гуцули п'ють цієї води, співають веселіше, кричать на всю Україну. Якщо ви будете десь у Карпатах, село Квасен, полонена щесу, заходіть попити нашої джеральної водичній краплиці. Краса Карпатського краю відкривається найяскравішими барвами саме у весняні та літні дні. Буяння трав і квітів, швидкі потоки гірських річок та весняне сонце, що кидає м'які промені на зелені пагорби і полонини. Тут не буває спекотних днів, лише приємна прохолода річок і лісів. Я і не гуляє, то конечко моя. Ти і пасуть білі вівці, та лежу поплаєви, на ту дівку далекі неви, як і до Бугаєве, на ту дівку далекі неви, ніхто її не боронить, ні ніколи дає спереду, мамка її задогонить. Та дала себе мамку віна, костири корови, але я їх прогайную, їх боле. Я чотири і не чотере, а телечко севу, лишила собі в хазяйці козочоку -ко вочеву. Та повів я свою козу, аби коза пасла, і аби дала і терх волока, бербеницю масла. Баба була і не лінева, а наломила. Коза смачно й попоїла, лабей підоємела. Довійшов я й на вулецю, добре рано гречу. Поможе мені здаємете козу й загузечу. Ой-ой-ой! Ромі, взіть! Чоловік п'ять, а остальним лежать. І ось ми вже на полонині. Овець заганяють в огорожу для того, щоб вони відпочили від нелегкої дороги. Під час міри обговорюють оплату праці вівчарів. Як-не-як, а дедалі менше людей погоджуються рушати на кілька місяців у гори і вести доволі некомфортний спосіб життя, на відміну від звичного, ще й з величезними фізичними навантаженнями. Отримувати на випас кожної вівці в середньому 400 гривень за сезон – не така вже й істотна мотивація в оплаті. Нелегка праця в-піднебесі, а ще й матеріальна відповідальність за життя кожної тварини перед її власником. Це підстави для вівчарів чесно обстоювати свій грошовий інтерес. Ви <пис> маємо знати, які овеці є? Я не знаю. на Приблизно знали ми по ботаях. Ну, хто тільки війнув, приблизно. Ми їгнали. У нас 70 десь буде? Йо. Та й ту йде 100, з чимось 150 буль. Слухайте, пані вівчарі, вам до цих овець, є ще чоловіка, ви собі знайдете. Ви знайшли. Дивіться, так щоб він не втік через два часи. Ви залиштеся без тими. Ти не кричі, а завтіче. Ціна, ціна погідна. Кільки погід було? 400. Овець мало. Найбуде так, будуть так і тепер. Ну що розширимо тут усі громада? Що розширимо? йдемо? розширимо? Ти ще що скажіть? Кожне слово має тут. Винно, винно, винно. Люди ранці ходили по молоку з песахами. А тепер я не йду по луку, бо лукшу ще нема. Строгач! Говорит а dites, гори. Говорит родом, а что мы говорить? Мы всё делаем что ж. Трагат. Наизна моя давайте, давайте всё. Кто будет тут будемо лопати. Я буду мені. Третя, тобі вчині собі наймій. Бо два, дважить молоко собі, бо ходить. Робити. До. Згадай же цей вам. Мамо. Мам тут. А. Пали. Пали на балкона. Пали хочеш де на наші 0,30. Ні, це не маєш чого Це не маєш чого брати брати мав. Це не маєш чого брати мав. Це не маєш чого А треба було сказати, що треба було піти примирити цю суддю. Треба стати ще й довгим. А ти не йду твердим. А ти не йду твердим. А ти не йду твердим. А ти не йду твердим. Ну я не. Ви там не казали, що там. Це сам Николай Брадукар. Но але радять як вети, ти який обратися Розмістившись біля струнги, відгороджене місце для доїння, дояри помітно хвилюються за майбутні результати. Його підсумок значною мірою залежить від попередньої домашньої заготовки ситої годівлі. Навіть якщо перестарався з харчуванням тварин, то можна очікувати невдачу. Словом, секрети треба знати на зубок. Їйня рівнозначне азартному спортивному змаганню. Всі присутні збігаються до огорожі, щоб поспостерігати за його перебігом і, звичайно, поболівати за своїх. Особливо цікаво дивляться за цією полонинською виставою дітвора, яка допитливо спостерігає за кожним рухом моторних рук дорослих. Наявність очевидців малечі дає підстави міркувати, що як газдівському, так і вівчарському роду не буде переводу.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 Da, comeți? Tradinite 3 iarca. Nu 3D-i 3 iarco. Stai o 6,5? Noi demirim Дві. Дві коночкине. це пети? 5. Сьойна осторож. Ярок. Ярок. Ярок немає. Я. Кажеш телефон? А ну ж де? Сядь? голів усього. Удійний результат визначають дідівським способом, використовуючи гелету. Її називають коновкою. Об'єм цієї посудини – 14 літрів. Якщо вона заповнена молоком, то це прирівнюється до 2,5 кілограма сиру і пів кілограма вурди, який вівчар повинен буде передати власникові цих тварин протягом наступних кількох місяців. Приконувчини! Увець, Ярок. Ярок Але після цього всього почала з Санаторії в Карпати стала пропадати. Пропускала. Славно звісні ванни та масажі. Процедури брати в ліжі набагато кращі. Обігала, горе доли, як моторна дівка, але день підкрався чорний, кінчилась будівка. Прийшлося пригадати сквасів дорогу. Помахав їй Дмитро Радий, збувся слава Богу. Але прокваси осталась пам'ятка чудова, бо додому Проїхала я з я горів горі, здорова. Прибрехалась у столеттю до старого хетра з подарком з підєлети, що назвала Дметром. Купила. Йо, ну Господи, спав. А вкусли. Ходіть <ріць> хлопці, ідіть туди. Зараз Нію, от, от, там ще одну або пропустили, або не досвідалися. Так! Чекайте! Путеремість не перевинити. А як? Цей це буде цей світло, де! Йо. Йо! Я ж помалюю, щоб аби це не залезло. Давайте. Так, так, стікає. Резає. О, на. Ой, я. Бів. Опа, ця Венея, і прямо такся ніхто не воїть. Три! Весь не боявся Вуяцкого. Сухий вивть у папула, та ходьбаре ж о папул товстий. Чотири! Десятьку да. Дажіть коновчен. Так. ну одну ж пропустили, або 28, або 29. Перешли... дев'ять. Сму... але там є хлопці, що в колокольці мож пожу. Коротше молоко, десятьку коноч, Так, все. А не гра, Кешка. Сімдесять то... після доїння господарі знову збираються на розказ, щоб утвердити ціну за однієї вівці. Та 420, чого? Вони на баку! А там у них там 420! Що? Порукав? Що? Та ви одесь, давай, тебе дамо 430! Тебі не має, ти дамо 430! Їх, ти го си це! Ти <кійна> Після розказу влаштовую собі застілля безпосередньо на траві біля кошари. Жваво обговорюють, передусім, результати молочності своїх чотириногих підлеглих. <кійна> <кійна> <кійна> зробити комусь співпанав. Як ми з тобою це все починали, я тобі даю слово. І так я щось кашлану. Я радий, що файний результат, що ви файно дозимували. Що вівці дали файно молока. Ну, Бажаю, аби усі цілі дожили до, до осені, аби не хворіли, аби їх вовки не брали, аби ми взяли свій сер і багато молока давали. Хай Бог їх пасе. Дякуємо Десь, щиро. Саме. головне здоров'я вам. Да. Бо да. без вас да. немає да. нічого. Ще, тут. Ще раз я вам всім подякую за нашу овшу компанію, що ви прийшли до нас такий ну, праздник. Хто перший раз, хто десятий раз, яка різниця. Я всіх вітаю Вам, хлопці, що ви прийшли до нас з цими вашими лірами. У нас буде, може, видіти цілий світ, а може пів світа. Ще раз всім подякував з Богом Небесним, та й Христос Воскрес у вас. Беріть, хлопці, все. А тобі, дорога дружина, аби ти, да, тобі, аби ти ще купила ще сорок, <ріху> <ріху> давай, а тобі сразу, удачі втім, хлопці. Дуже гарно дякую за нас, общий, такий небагатий. Дякую, те, що саме головне — миру всі. Yeah. Uh -huh. Uh -huh. І так, Шановне панство, ми знаходимося в села Кваси. У нас нині такий праздник, як люди йдуть до церкви. У нас сьогодні міра. Тут у нас знаходиться є 175 овець дійних людського стада, але з цих овець моїх 40 овець. І тут у нас не такий великий праздник. Люди, хто ми подуїли овець, поміряли молоко, і люди розійшли, помолилися Богу і розійшлися хто куди пити по 100 грам, по повеселитиці, поговорити, бо де ми можемо зібрати, як ми це збираємо на мірі? А від і сутки зараз, як у що це все пройде постяться, повеселяться, ми молимося Богу. І пускаємо наших овечок. Що я хочу сказати про себе? І хотів би я, аби наші, наші депутати, наші всі пани могли зробити для нас хоча маленьку дотацію на вівці, аби кожна людина, котра тут держить, зимує, може порозуміти, аби хоч якусь дотацію дістала для наших овечок, аби хоч у війська заплатила. У нас і платить молоком, сиром і тим з але людям цього не вистачає. Це копійки на даний момент, що ми що ми можемо зробити. І так, зараз ідемо і підемо пускати вівці і молимося Богу. На завершення міри овець випускають пастися, а вівчар їх посвячує. Христос воскрес! Побілені! Що, з Богом небесним! Що, А тепер, коли? Люди, і ми пустили війці і йдемо продов... далі гоститися. Тож вівчарі після з всіма, а люди йдуть продовжджання собі гостяння. Меха! Шушман! Ага. У перші дні літування випасають тварин у понизі. Перехідне високогір'я відбуватиметься не одразу, а протягом кількох тижнів. У міру того, як густішатимуть і наповнюватимуться соками трави, зеленітимуть довколишні ліси. Я Михайле та Шуш, мене я бачу дай папула так є. і в плуді, дай папула не думає і не да я ганяюче лох. мою маю файну жінку, бо вона рано встає, та в покуче потікає, та й назад лягає. Не сварече чоловіче не свареть рідний. Як хтось буде, другий зверху, ну й тинеме зіпідний. Не свариші, чоловіче, я не завинила. Таку вузку, як верету, за ніжи заробила. Недавно я женив, год буде дванадцять. Небагато, дітей маю лише 14. Чоловік був не лінивий, я була завдєта. Десять годів по одному, два годи близько Ей, мамка моя рідна, та за що не лаєш? Та кишко з діві кишкала, хостись не маєш. Я Ей, не піду, не куди не піду і де буду і де буду? Свою я фантазію ніде не забуду. Та не піду і на чужену меже чужі люди. Хто мені на чужені? Різноману мамку буде. Ей, прачка буде брате, я буду і платити. Так буду і на чужені біля нікеї ходити. Та ли гірко і мені гірко, чого б і не гірко. Хатки я сій не задержу, лише по поємі Та змандрую й Україну, змандрую й Росію. Та ви, пишні молодиці, не маєте надію. Та повіяв буйний вітер, сагота й сагота. Та прийшли моя дочка, та такої трошки рота. <реш> <Na підноці. зві> <реш> Веселіші часи були та й сумні на столі Не годнися поділити великі держави Не годнися поділити та й поговорити Одне одну й телехоче хоче й стрибити Та ударили два канони, посипала зелена, Та не одна різна мати й забулася сина та не одна рідна мати, й одна дівчина. І збулася, миленько, що вірно любила. Без попа, без дяка та й без домовини. По сто хлопців, як соколів, ховають щоднине. Ой, піду я у сваляву та й сіду на лаву. Дале мені мундіргачі та й ще діраву. Та чого вже й не співає Алла Пугачова? Не годнеся похмелити ключ у Горобачова. <ріст> <ріст> То дай Боже здоровлять мої перші любці, аби дала і цілювати солоденіки губці. Я тоненькі в любки губки, тоненькі тоненькі, Якби медом на бащані, такі солоденькі. Я тоненькі, улюбки, губки, тоненькі, то тоненькі, шамай тончі й окобеле, не бє я їх побрам. А ставало два. Це на YouTube було. Це Розкажу вам одну новину, та більше нікому, як я п'яний з роздорана, вертався додому. Небагато ще лише та й тої дороги, захотіли відпочити, мої п'єні ноги. Шом просив їх, то болев їх, ноги розум майте. Поведіть мене додому, відтак віддихайте. Я ноге, каже, ноге, не наробі сміху. З ресторана коло штрики вид комою стиху. Але та прийшов я і та додому став коло одвірка. Над нею, на, на ні. До бутока падав. Я годо брата тілка. Ще встила на куз складале кваса кура в, в стороні. Не забудьте їй передати папу у лови мамим. Потак, дивіться. Коли допомоги немає. Та й не вістко, бо мені дети то. А так послуч треба дай з цієї сторони на звики воротить мене завтра. Давайте, ребята. Орето руває сьогодні одна. Готово. Орето там, як буц. Достало. Молина це аналог, хочете спить. Гітари називаються голобки. Це ніжне, дороге ворота, червоного буде. е Ми зараз куди? Добре. Причеть за мною. Аж будь а де де Полонинський табір за допомогою коней-помічників з місця на місце перетягатиме реманент. Спочатку піднімаючись, а потім, знижуючись відповідно до погодних умов, тваринники проведуть час від весняного Юрія і аж до осіннього Дмитра. Їхня Одіссея триватиме майже чотири місяці. Карпати – це безцінна скринька природних скарбів, які дісталися в спадок українцям. Вони славляться своєю унікальною природою, свіжим повітрям та чистими культурами. Випасаючи овець та кіз на полонині, пастухи здобувають екологічне молоко, виготовляють натуральні молочні продукти, такі як бринза, буц та вурда. На полонині розтанув сніг. Зазеленіли полонинські пагорби, і вже можна з отарою підніматися все вище і вище. Ми потрапляємо на полонину звичайний літній день. Але це для нас він звичайний, а для вівчарів цієї полонини він дуже відповідальний, адже сьогодні вони вирішили переїжджати на інше місце, де пробудуть 2-3 тижні. Перше, що нам показує старший чабан – маленькі цуценята. Їм всього декілька тижнів. Там я Останні кілька років овець на цій фермі стережуть дев'ять собак. Вони охороняють отару на полонині від диких звірів. З малку живуть у хліві з вівцями і звикають один до одного. Власники ферми кажуть, що собаки між вівцями мають бути світлого кольору, щоб отара боялася вовків. На день ці чотирилапі друзі з'їдають щонайменше 15 кілограмів м'яса і проходять до 30 кілометрів. Самого ранку йде готування до переїзду. Поки один вівчар проварює вурду, інший складає харчові продукти у путеру, які невдовзі будуть загружати у віз. Тепер ви можете придбати сувенірну кружку «Гуцульське життя» ємкістю 330 мг. Вона відрізняється високою якістю як самого виробу, так і нанесеного принту. За умов належного догляду, довгий час зберігає колір, чіткість ліній і цілісність. Для того, щоб замовити її, пишіть нам в Інстаграм або на пошту. Посилання буде в описі під відео. Купуючи таку кружку, ви підтримуєте наш канал. А ми будемо знімати більше якісних відео. Частину коштів передамо волонтерам та на потреби армії. Тим, як випустити овець, їх спочатку рахують. Кожен десяток фіксують міткою на палиці з молодої ліщини, нарізаючи на ній насічку ножем. Всіх підрахували, овець пускають пастися, але недалеко від стаї, щоб вівчарі згодом допомогли загрузити судник – інвентар для вироблення сиру. Поки чабани розбирають огорожу та струнгу, в якій перебували вівці до цього часу. Там і кінь. Не було би людини у цих горах, у чорних пущах і на золотих шапках полонинських, якби не кінь гуцульський. Це унікальна гірська порода свійських коней, поширених в Карпатах та багатьох країнах Східної Європи. Цього невеликого, але працьовитого і лагідного на характер коника у народі прозвали гуцуликом. Його особливістю є те, що він легко долає перешкоди, що дуже важливо в горах, досить швидкісний та піддається тренуванню. Гоцулики здатні щодня долати 50-60 кілометрів у гірській лісистій місцевості, при цьому переносячи до 150 кілограмів вантажу. Кінь – лише він один, здатний вузенькими плаями знести з далеких полонин сир, бринзу та інші молочні продукти. Мешканці гір вважали коней членами своєї родини. З ними ділили роботу, дах і шматок хліба. За це тварини віддячували вірною службою. Коні – універсальні сільськогосподарські тварини, які допомагають своїм власникам обробляти землю і перевозити вантажі за межами села. В останньому випадку в доповнення до коня повинен використовуватися спеціальний візок на колесах, що іменується в народі «ввозом». Разом з твариною він стає гужовим транспортом і може застосовуватися для переміщення по дорогах загального користування. Ваня, да я тобі учу вертулу. Ні. Я ледь They're back. Основна частина ягнят залишається на фермі на ціле літо під наглядом наймолодшого пастуха. А зовсім маленьких кладуть у віз та везуть на нове місце, тому що вони не здатні подолати такий шлях самостійно. Приїхавши на стаю, нас вже чекають господарі, рядаші, які будуть забирати сир. Вони прибирають у стаї та готуються до ватаження. Тейвань, ти ти воно одразу сьооку. Дефудея, кто здесь лай? О! Потрата была. Так. Ой, это мне. 재미, щоб ви так добре аж Якщо вам сподобалось це відео, підпишіться на канал та поставте лайк! це, де гори торкаються неба, де з гірських джерел витікає кришталева, прохолодна водиця, де поміж старовинних смерек гуляє вітер і насвистує чарівну мелодію. Для карпатських вівчарів літо це період важкої та відповідальної праці. Вівчарство завжди було провідною галузю на Гуцульщині. Полонина Згар'ї знаходиться в селі Стебний. Тут вівчарять чотири чабани. Головний з них пан Онуфрій, в якого ми вже неодноразово побували. Живуть пастухи в коливі. Це для них і нічліг, і місце, де роблять бринзу. Сюди приносять надоєне молоко. Тут можна відпочити, сховатися від вітру та сильного дощу. На годиннику майже 11.00. А це означає, що невдовзі повернуться вівці. Чабан накриває путеру марлею для того, щоб згодом перелити у неї молоко. Пляші повинні приготувати обід на всіх до повернення отари. повертається в загороду. Майже кожна овечка має свій дзвіночок, а їх тут 170. І усі разом утворюють дивовижну мелодію. Мелодійний передзвін переплітається з беканням тварин. Починається обідн доїння. Кожна вівця дає молока до 250-350 грам за один раз. За день по водорі худоби намотують і три, а то й більше десятка кілометрів пасовищами. не кажучи вже про мозолясте щоденне ручне триразове доїння стада. Перше з яких розпочинається ще до сходу сонця. А ще доводиться витримувати штормові вітри, бурі з блискавками і градом, а то і сніг на високогір'ї. На сон вистачає не більше п'яти годин, який можуть переривати агресивні вовки-хижаки, здійснюючи наскоки на кошари. olla hänen Ole. Best painting hein ah wykorok ka okay Na mat architectural Di un, Їже овече молоко зливають у велику діжку і додають до нього закваску кліх. Закваску для бринзи роблять із сичуга, шлунка трьох-п'ятитижневого теляти. Він повинен тільки смоктати молоко матері, але ще не пастися. Сичуг з одного боку зав'язують, а з іншого наливають молоко, додають сіль, сушать два дні на сонці, потім коптять. сичуг всихає, в ньому утворюється закваска. При виготовленні бринзи молоко додають ложку-дві клегу на два вітра молока. Лежка на, на два вітра. Чекають, щоб молоко скисло, накривають путеру, покривало, а самі йдуть обідати. Я не можу скуштувати. Я Маша, встаньте в сторону, будь ласка. Я буду. Покале, чумароде делать. Насыпай просто. Нуфрій, справжній майстер своєї справи. Він дуже легко і уміло виготовляє такі делікатесні сири, як копчений солено копчений. Смак цих сирів не порівняється з магазинними, а головне, що він натуральний, без всяких домішок та хімії. Сьогодні і нам пощастило спробувати ці ексклюзивні сири. А маєш проблеми, ні? Нахись. Продайке. Продай, ні. Ах, дай це. я вас. Вроде Так. дай А от танжарі все замеско може часто. ще стискайтеся. Файна форма. Тут ці слабше пробудив. Де це файна форма? Сюда а що Потом було що сюди, На Мар'яні, ні. так, так. Навіть не так, так. Але це не так. Це не так. Це так. Це не так. Це не так. Це не так. Це Пастухам допомагають пасти овець шість собак. Без них тут ніяк. Відчувши вовків, а вони піднімають страшний шум і гавкіт, тим самим відганяючи з вовків. Поки молоко ферментується, вівчарі відпочили та набралися сил для того, щоб вирушити на пасовище з отарою до вечірньої дойки. ha ah. А, ти, а, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, дай, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, наділена життєдайною енергією, яка потрапила до неї із соком понад 60 лікарських трав, що збагачують флору Карпат. Вона містить велику кількість білка, амінокислот, жирів та вітамінів. Поживні речовини бринзи практично повністю засвоюються організмом людини завдяки її консистенції. Я прийшов у косовосе не, там гроші в фішальний суд. А на молемодрібному тості. Ну, каждому, другому полю, полю, тоже далі. Кому хочете? Катре. Я лиш варф настил путеру на моторку привели. Не Після того, як з путери виймають будз, решту молока виливають у величезний котел і ставлять на вогонь. Будз. А не, критики, Тепер я тримайте на одній руці. Отако, о, о, видиш? В одній руці Як приймав, <гум>, вони вже вмихають Видів? Вони сісі кришки збирають якісь, о Видів? Оно. видиш і не Так, Окей, має бути <гум> Ня <гум> Міша, дай одну чисту форму Хелєтко, хто хоче? Буриш Васе? Оцем, Суне. Ой, е, ось ось сонеце. Сон. Дайте брусок, хлопці. Анот. І де це там? Я не знаю, де купити. Це зараз що Раз, на спистра знятоння. ОК. Шаму допоможе. Прицмо да. Тепер дивись, і ті, тільки ще після того наварки. А ну, дивись. Дайме. Там ще я верлить. А вже був стеснутий, віриш? буде з таким вас тудо, а У ньому народжується ще один цінний продукт Вурда, другий сир. Це сама. Ще Влоги у хлопці кровію no, і не встигнутися на <laughs> Рано підсипаємо Цей вид сиру потрібно варити протягом приблизно двох годин. На відміну від будзу, під час кипіння вурда піднімається. На смак вурда може бути солодкою або солоною. Місцеві стверджують, що цей гуцульський сир дуже корисний, бо містить багато кальцію. А! Даю, дай тінилку Рідаші, господарі, збираються в дорогу. Сири пакують в пакети і мішки для того, щоб вони були чистими. А він не знає, чи надісти monastery? Похові. Так, давайте один мішок. Ставлять спеціальне сідло – тарницю. Вона призначена для перевозки вантажу. Я думаю, А мені шапку. Щепку пали не набрали, так на голову. Мама, у мене. Так. Привіт. Так. Ой. Амур. Амур. Амурчик. Давайте. А ти боже, ти збираєшся? Бу. Ти ж тут І вирушають додому. Благодарим. Дякую. Дякую. Дякую. Дякую. Дякую. Дякую. Дякую só so. nem tudom hogy ez egy olyan Вони О, новий розпит тут були. А це ліка. ліка. Та да. 4, років, Ні, ні. дівори лікують. Для знайомих Так. Да. <laughs> Як має дати запустити там, не ні. Їхай гад чи варим. А я б місці щось не поєбну? Я би щось у 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Унікальний край, який уособлює в собі велич гір, смарагдову зелень трав, віковічність лісів, кришталево-прозоре повітря. Можна безкінечно перераховувати особливості цієї місцевості, але зазвичай лише словами досить важко передати те, що можна побачити на власні очі. Незважаючи на те, що карпатські землі не вважаються надто руючими все ж таки вони дають можливість людям займатися вівчарством, традиційним ремеслом гуцулів, відомого з давніх давен. Ця робота надзвичайно складна та важка фізично. Це не просто випасання овець та виготовлення смачного сиру. Це жорстока реальність, стреси та тривоги. А ще вівчарство – це особливий процес, встановлений природою та підлаштований під неї. Однією зі складових цього процесу є розлучення овець, яке відбувається на початку осені, коли закінчується сезон випасання великої отари. На початку літа на гірську полонину господарі приганяють своїх овець, щоб віддати їх у своєрідну оренду до вівчарів. Тут худоба літує, пасеться та дає молоко. Коли трави для випасання на полонині та гірських схилах вже стає недостатньо, за вівцями приходять газди, щоб забрати їх додому. Це і є те саме розлучення. Величезна отара розбивається на маленькі, які розбігаються по навколишнім селам. Не знаю. А савуха такі не бере файні, як у неї клопати. Та, боже... та са з Богдану вона прийшла 4 а десь сучок, а остальній – це тут у свого, а я б за суттєлла базарею. не якесь чорний учебний, не знаю, ні. <розв'> Зазвичай розлучення відбувається в один певний день. Газди піднімаються на полонину і спочатку виплачують вівчарям зазначену суму за кожну вівцю. Уйди, не сгибарай, распомяни была кого кровь сетали. Порадите, наши товарищи, шума не народите. Что хотели, те давно напрасно на все зганули. Я думаю, Хлопцям, по вісні, по по Дочекавшись, коли прижинуть потару з пасовища та загонять її до великої кошари, кожен з них починає шукати своїх тварин. На перший погляд може здатися, що всі вівці абсолютно однакові. Але це лише на перший погляд. Вівчарі добре знають кожну з них, визначаючи за зовнішніми ознаками, формою ріг, видом вовни, якимись особливими позначками. Проте найважливішим акцентом в таких ситуаціях завжди є окрас вовни. Тому, якщо власник худоби не може відразу знайти свою вівцю, їм у цьому завжди допоможе вівчар. Кожна знайдена мівця виводиться в окрему невеличку кошару. Такий мобільний формат створюється за допомогою спеціальної загорожі істинів та дощок для худоби кожного хазяїна окремо. Сам процес пошуку досить тривалий, адже вівці не стоять на місці, постійно переміщаються, збиваються в купи тощо. Гарними помічниками-охоронцями для людей тут стають собаки, які народжуються та виростають прямо на полонині, навчаючись своєї справи з маличкою. Під час пошуку виявляються і досить неприємні моменти На жаль, нерідко буває так, що влітку на отару нападають хижаки, вовки та рисі Зазвичай їхніми жертвами стають окремі вівці, які відбиваються від отари або не здатні швидко бігати В таких випадках вівчарі фіксують те, що залишається від тварини на телефон або ж залишають її вуха, щоб відзвітувати перед власником Звичайно, що в подібних ситуаціях провина за втрату повністю покладається на вивчарів, адже вважається, що вони погано пильнували за отарою та принесли збитки хазяїну. Це ваше вівце велике. Що тут за була? Що тут? за столичка? А то ви А то ви зависали. А ви зависали. А ви зависали. А ви зависали. За дві, хто хто б був половець, відкритував вам. Але якщо вівця зникла безвісти, відшкодування цих збитків відбувається за рахунок вівчарів, а вони повинні виплатити певну суму власнику. мої пішла, а? Це? А, це ваші вівці. що вам на Мені ну, не я, але добро молоко давай. добре, не Після розформування великої отари відбувається загальне частування вівчарів. Вони разом зі своїми гостями збираються за великим столом, який спільно накривають всі присутні. Таким чином власники овець віддячують вівчарям за їх тяжку працю. Да, я приймаю гора на цьому. Де його? Я на багу. Паме. Он лайк. Тормате compreensão. Це правда? Ні, не лосака те. Прошу. Я сиджу тут аут. Рахо юровий. Я хочу. Починається приміщення кожної маленької отари додому. Тут знову в нагоді стають собаки, які виконують роль поводиря. Йдучи попереду, вони ведуть овець за собою, показуючи таким чином їм дорогу. Так. Okay. Да, я навіть не знав, що блотини була, я. А до? Ти яка? Халасить. Ой. був слава. Добре, Веляк. Коловина, лястка пішла. Я? Я прийду. Я? Я. Немає, що надо пару грибів у мене Деякі газди відразу забирають своє господарство, але є й такі, які залишають певну частину овець на так звану осинівку. Це означає, що вони будуть пастися під наглядом вівчарів невисоко на полонині, а неподалік від населених пунктів. Осинівка триває протягом кількох тижнів. Цей час до овець пускають баранів, щоб мати в наступному році поповнення в отарі. А нині доляри. Коли ж були гуцюлочки, а тепер стиляги. Капчурики по столики, не хоче носити. Бо я з тобі босоножки, аби відкоп'яти. Аби відкоп'яти, аби відкоп'яти. Пальці губи ніхті нафарабує. Та йде на танці. Ой, день на, на танці, так, як баба Яга. Губи ніхті нафарабує. Та баба яга, що я собі кремдеш, що я собі спінничину з митер кремдешину, але де да по вулиці потає машину, угине не те люда добрий, я такого роду. Не де будити люда добрий, що я заспівала, у мене мамка така була, я ще в мамку дала. Ти позабувала, лист залюбка не забуду, бо пайного мала. Пайного малюбка мала, дуже мого любила. Стім на ворота ворона вхопила. Ось нам не видно, що вкопила ворона. Ми знімали досить багато відео про овець. А осенівка це останній етап у році, який передбачає запліднення овець. Пильнувати отару беруться вівчарі, виконуючи цю роботу за певну оплату. Це досить непоганий бізнес. В середньому догляд кожної вівці з розрахунку за одну добу вартує в межах від 5 до 7 гривень. Таким чином загальний заробіток за весь період напряму залежить від кількості овець в отарі та від того, скільки часу триватиме осенівка. До слова, зазвичай вона завершується 8 листопада, а орієнтуватися в кількості днів вівчарам допомагають спеціальні зарубки на патичку, які вони роблять щодня ножем. Юра пообіцяв пізніше пригостити нас сиром, доки не подоїть вівці, а поки сказав спостерігати за процесом. Вважається, що доглядати овець в осенівку значно легше, ніж влітку. Проте ця робота теж вимагає відповідального ставлення до себе. Адже від того, наскільки добре вівця відбуде осенівку, залежить наступного літа її надої та рентабельність утримання. Надзвичайно важливими факторами є дотримання своєрідного розпорядку для тварин. На пасовищі вони мають бути уже о 8 ранку та перебувати там до заходу сонця. Де? Де? Де ще буде, це хорно. Але й війці ове чета й писаней ботаю Хто вас буде й випасати, як це я в женю? Хто вас буде й випасати хто вас буде годен? Хто вас буде після мене, й біде й неголоден? Та богдайки сіри вовче п'ятничка повила так кузив віднє овечку, що перес водила Та кузив віднє овечку, що перес водила Що і справала на стаю, бо ти водила Ой вівчаю і злоцаю, дай ми урди їсти я те буду їм допомагати, за вівцями містей Ой, вівчарю і золотарю, і дай жінте кіпетей. Я тебе буду їм допомагати, вівці шокотетей Але і шовим з лопушенки вівці завертатей Бо там ось із каменем дістатий Не є добрий вивчеретич з зловичками бути. Та бучок ти роззреває та й зузульку Це зарубки, я собі зарубую, би мені сі не навкеменало. Уже один день, я собі, кожен день зарубую зарубку. Це так як календар. Так, так. Одовжувався одиннадцять, неніка зарубав одиннадцяту зарубку. Та уже одиннадцять день дживцем. Йдут вівці ове та і самі голубеші, а за ними вівчеречі і самі до кулеші. Йдут вівці ове ці та і самі ті біленкі, а за ними вівчеречі і самі молоденькі. Доснула іще, до каже ці річчати, ці лобілені. Перхати. Тобто, тоді ля маме чорному. та хаха який береділо мене барин це луті Сир. Ми надзвичайно вдячні Юрію та його сім'ї за таку гарну гостинність. Звати мене Юра. Я дозвібрав трохи овець людських, на осенівку. Скажи, що таке осенівка? Осенівка, осенівка то то, коли в осені, коли вже вівці заходять в їх вже по у долині, не в ну, полонинах, а в долині, в низовині. І коло них є барани, це для того, аби вівці були нагід з ягнятами. Це закліднеться овець, а та й ще вівці можуть молока трохи восени давати. А ось і обіцяний сир. Ми надзвичайно вдячні ці Юрію ці та можливо. його сім'ї за таку гарну можливо. гостинність. Я все займаю вівчарством, але не багато, десь около 4-5 років вже. У мене було колись по 8 лет, 10. Ну а тепер цього року не було 25. Бог може вони підуть тут в полонину. Та й буде, може, і третій. Бо так воно мені всі любить, чоловіка. Що це мені любить. Твій тато вівчарив? Ні, ніхто. З твого роду ніхто не любить. Ні. Ніхто не вчарив мого роду, лиш мене ще так потягло, на вівці. Дуже люблю чувати. Так. Трохи спершу було тяжко. а довже Бог поміг, що це вже 11 й день тепер. Трошки було кешку, а то я собі зарубки зарубав. А до 1 день. Ну то значить вже платять, але то не я дуже. Фінально, ну, людей не може так дуже здарти. А яка, наприклад, вартість однієї вівці за день на осінні? Около 60 гривень. 6 гривень, около 6-7-5 гривень, від 5 до 7. І скільки ти в день заробляєш приблизно? А так порахувати, то копіє. 200 гривень, около 200 гривень в день. Ну так що на осені всерединому випасається від 2 тижнів до п'ять, від двох до п'яти тижнів. Як у нас кажуть, від розлучення до Дмитрия, від часу хреста до Дмитрия, до 8 листопада. Тобто може заробитися? Ну так, що мені таке рахувати. Ну, так коли, около 6-7 тисяч більше ні. Але до осенівки потрібно мати баранів. Для такої, для, для такої отари – около 2-3 баранів. Би всі вівці навіть були. Це мають бути твої барани? Так, так. Мої від людей, але переважно б мої були. А порода, а з цих порода є різна. А я переважно карпатська ребреста, карпатські мироносні. А в нас карпатська ребреста. Риберчастих, чи інакше. Yeah. Тут є різні yeah. овець. <говори> Білих, букулоїстих, цилих, рогатих, шутих, глухарів, чулок. А я переважно займаюся, серед моїх овець дуже багато, понад 10 овець чулих. Це які чулі? Вівці чулі такі, що вуха маленькі мають. Білоголові, чулки білоголові. Одна, друга, гондовний слі. Одна, друга. Вівтіл в себе оплачує. Вона може оплатити себе і ягнятами, і тим, що сиром вона може оплатити, приблизно так. Що, то, ну, в принципі, але то не хочуть держати тільки овець, як колись держали. Чим раз менше овець. Кожен рік продають дуже. Не хочуть люди держати, а завіють тепер копійки платити, якщо продавати. Якщо на люди, то ще можна. А так, якщо на машину або куди на заріз, копійки платять за них. – Невигідно. – Невигідно продавати вівці. 2-3 тисячі можуть з осінівки за сел візьмити. А то як, якщо вівці будуть молока, то залишить дуже з вівцями, куди з ними ходити, де з ними пасти, як вони будуть, будуть віосиновані. Чи як вівці віосинували віосинува на добре, то та й добре дасть на весною молока. А за! Це в мене не є породи з ті алабаї, та піренея, обі дівчинки. І то та піренея, що вверху Худри! Коли цих овець, якщо я ще чужі Це потрібна велика відповідальність з ними бути Їх потрібно пильнувати у день до низі, не загубити Так само і вночі ці собаки ті підучені, вони вже допомагають, вже вночі вони загавкують такі такі чути, що вночі. Від вовків, від вже від вовків допомагають. Також. Але з часа году, Богу, слава не було нічого. І б і не було. Якщо я не доглядав, то я мушу за неї відшкодувати. Господарям вартість її, чи другу, чи свою, дати, якщо я не доглядав. Тобто це вже вбиток. Так, так, якщо я як не доглядаю, мусить, мусить відповідальним бути. Час нові ті пускати, у пів Києва вони вже мають бути на пасовищі. У восьмій, у восьмій, у пів вони вже мають бути на пасовищі Києва. То, хтось, якщо один чоловік, у нас повністю руки зв'язані, якщо він із тим був, пішов вже на осиню, осинувати чи літувати. Літувати трошки інакше, але все одно важко. А осинувати. Уже легше трохи бо отенуєш у, у селі, усилі. на полоні. Якщо вам сподобалось це відео, підпишіться на канал та поставте лайк.